اللہ رب العزت اپنے محبوب کو دکھانا چاہتا تھا کہ اے محبوب اگر آپ کی امت کچھ ایسے گناہ ہیں ان میں اگر مبتلا ہو گئی تو ان کو جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو آقا کریم علیہ صلاۃ والسلام نے جہنم بھی دیکھی اور جنت بھی دیکھی جبریل امین ساتھ ساتھ ہیں اب یہ ساری باتیں یہ سارا معراج یہ سب کچھ کروانا کس لیے تھا ایک تو محبوب کی شان بیان کرنا تھی ایک محبوب کی عظمت بتانا تھی اور دوسرا حضور پاک ریہی صلاح و سلام کی امت کو یہ بتانا تھا کہ گناہ سے پچ کے رہے آپ ری سلاط و سلام سفر معراج پر روانہ ہے آپ کو کچھ ایسے واقعات دکھائے گئے کچھ ایسی چیزیں دکھائی گئی جن کی وضاحت آپ نے واپس آ کر صحابہ کرام میں فرمائی صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ میراج پر گئے کوئی ایسے واقعات جو آپ ہمیں سنا سنا سکتے ہو سنائیں ہمیں ہم بھی سننا چاہتے گا تو آپ نے ہی سلاد و سلام نے فرمایا کہ یارو سب سے پہلی جو چیز میں نے دیکھی وہ یہ تھی کہ ایک قوم ایسی تھی کہ جن کے سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا سروں کو پتھروں کے ساتھ کچلا جا رہا تھا اس کا سر کچلا جاتا پھر جڑ جاتا پھر کچلا جاتا پھر جڑ جاتا پھر کچلا جاتا پھر, کچلا جاتا پھر جڑ جاتا یہ بار بار ہو رہا تھا تو پھر میں نے جبریل امین سے پوچھا کہ اے جبریل امین یہ کون سے بندے گئے تو پھر آگے سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ یہ وہ بندے ہیں جو نماز کو بوجھ سمجھ کر پڑھتے تھے یہ وہ بندے ہیں جن کے کانوں میں آواز آتی تھی کہ آؤ نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف لیکن یہ آتے نہیں تھے یہ وہ بندے ہیں جو نماز کے وقت جب آزان کی آواز آتی تھی یہ اپنے بستروں پر سوئے رہتے تھے اور ان کے سر بوجھل ہو جاتے تھے کہ ہم کیسے اٹھائیں اور انسنی کر کے سو جاتے تھے یہ وہ بندے ہیں جن کو اس عذاب میں مبتلا کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد آگے گئے آگے کیا دیکھا کہ ایک قوم ایسی ہے جو پتھر کھا رہی ہے پورے جسم پر چتھڑے ہیں مطلب گوشت کے ٹکڑے ہے آگے پیچھے دائیں سارے گوشت کے ٹکڑے پتھر کھائی جا رہی ہے تو آپ رہی سلاد و سلام نے پوچھا کہ ایجبریل امین یہ کون لوگ ہیں پھر عارضگی کے یارسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مظلوم بہن بھائیوں کی امانت لیتے تو تھے لیکن واپس نہیں کرتے تھے کو کھا جاتے تھے یہ وہ لوگ ہیں جو حرام کی کمائی کما کر بڑے بڑے گھر بنواتے تھے پھر ان کے اوپر لکھتے تھے ہاضا من فدلی ربی یہ میرے رب کا فضل ہے پتا تو چلے کہ رب کا فضل ایسے ہے اتنا بڑی کوٹھی ت نے بنا لی ہے حرام حلال کی تمیز کے بغیر پھر اوپر تو لکھ رہا ہے یہ میرے رب کا فضل ہے حضرت جی آپ مجھے بتائیں یہ جتنی باتیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں کیا ایسے نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں کیا ایسے نہیں ہو رہا ہمارے معاشرے میں کہ اذان کی آواز آتی ہے اور ہم انسنی کر کے سو جاتے ہیں کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم امانت میں خیانت کر رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم سود خوری کر رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم جھوٹ بول کر اپنا مال بیچ رہے ہیں کیا ایسا نہیں ہو رہا کہ ہم خالص چیز کو بڑھانے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے ہم اس میں ملاوٹ کر رہے ہیں ایسا نہیں ہو رہا ہے کیا ہم اپنے مظلوم بہن بھائیوں کا حق نہیں کھا رہے ہیں آج حضرت جی کسی کا کسی پہ زور چلتا ہو نا اگر اتنا سا بھی ٹکڑا اس زور کے بال پر اس کو ملتا تو وہ بھی نہیں چھوڑتا کیا ہمارے اندر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا مجھ سمیت کتنا بندے یہاں پر ایسے بیٹھے ہوں گے یا جہاں جہاں تک آواز جائے گی جو جو سنیں گے کتنا بندے ایسے ہوں گے جو اپنی بہنوں کا حق کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کتنا بندے ایسے بیٹھے ہوئے ہوں گے کتنا بندے ایسے سننے والے ہوں گے کتنا بندے پائے جا رہے ہوں گے جو زکات نہیں تھے حضرت جی ہم کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکات ہوتی کتنا ہے ہم کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ زکات دینی کب ہے ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ زکات فرض کب ہوتی ہے ہمیں تو یہ نہیں پتا کہ زکوت ہے کیا چیز حضرت جی زکوٰۃ بھی ویسے فرض ہے جیسے نماز فرض ہے زکوٰۃ ویسے فرض ہے جیسے حج فرض ہے لیکن ہم میں سے کوئی بھی بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا تو پھر قیامت والے دن ان کے اوپر ایسے عذاب مسلط کیے جائیں گے یہ ان کی کچھ جھلکیاں جو دکھائی گئی حضرت جی جب ہمارے اوپر اس طرح کے عذاب جب مسلط کیے جائیں گے ہم برداشت کر سکیں گے آج یا ذرا جی تھوڑی سی بھی تکلیف ہمیں پہنچ جائے نا تھوڑی سی بھی تکلیف جی اٹھتے ہیں یار تھوڑی سی بھی تکلیف ہمیں پہنچ جائے ڈاکٹر ہمیں انجیکشن بھی لگا دینا تو وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا کانٹا چبھ جائے پیر میں وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا تھوڑا سا زخم کے آ جائے وہ بھی ہم سے برداشت نہیں ہوتا تو یہ ذرا سوچیں پھر قیامت کے جو اتنا ہولناک مناظر جو ہمارے سامنے بیان کیے جاتے ہیں قبر کا عذاب ہمارے سامنے جو بار بار بیان کیا جاتا ہے اس کو کیسے برداشت کریں